هلا هلا غلط يا اشرون بيه يا يمه يا يمه شرايك شرايك عشرتي وياك شن عشره عشرت وياك جن عشره شرايك وانا اللي بثمن روحي وانا اللي بثمن روحي شرايك نويت تعوفني وگتلي ها مشاجره نويت تعوفني گتلي شرايك شراي تعوف نشى صير بي المناصي سيد علال ها على استاذ ها عمراني يا ها يا ويل وبتها وبتها وبتها فراقك دهور أحوالي فراقك دهور أحوالي وبتها وقطع كل شراييني ولققطع كل شراييني وبتها ابنها يصيح لبابا ابنها يصيح لبابا وبتهل لان أمها حبيبة ليا تعال تعال يا ماما يا تعال تعال يا وخلى وخلعات بالناية هاي آه من الحمران والحضور جميعا كروز بعد كروز <تصفيق> يرجع إن شاء الله كروز احمد فليه حمران طاولة طاولة. طاوله طاوله يا مراحب ولك ما سالوني ما سالوني ما سلوني علي من يصب دمعي علي يا مياوه علي من يصب دمعي ما سلوني على اللي بالمنازع على اللي على اللي بالمنازع ما سلوني هل تنشد علوني ما سلوني وفوق الضيم ربعك قطعت بياه أبو شوارك آخ ولش الله أخذك توحرج الواد ووه. وليفي وريد وياه ما نوملي اليمور ما اقدر على فرقه يا مرغلي ولف وليفي وريد وياه ما نوملي اليمور ما اقدر على فرقه هل بيهم عباسية وهلها؟ ما مضبوط. هيا نقول <تصفيق> بجد، قم عماس طول وقدي دي قمط بدياني او من البوات شعلي وعمت عيني اي حسي انا طول بك دي قمط يا او من البوات شعلي وعمت عيني زلم المكافحة بي المكافحة واحد المكافحة أكيد حسين مشاجرة علم ابن الكوفة الحبيب وعنده ملك السهر عنده طلب يمك هو سمعوا طلب مالته جاية جاية ورا هاي ورا هاي سمعوا طلبه إلا هاي, هاي. انطير أشد ويكفيني شرك أهو لأبو زياد, مرغب لا زياد. مرغب مرغب مرغب يكفيني شرك لحيوم كل الحضور لعيون السلامات. ابن الحجي. شفل واهل الشفل حسين العيساوي. الحضور شلع. علي السلامة. قادم يكفيني شرك يكفيني شرك. في وريد وياك. عيون العيسا عيسى. وبعد. مردودة وما مشاجرة أهل تشفل زيوني علي الدير بطل تشفل زيون, زيون زيون كل الحضور على الراس يكفيني شرك يكفيني شر سيد وريد وياك يكفيني شر ويفعلك لك تقرب و وفاءك لك يكفيني شره والبي يا بيا بي يا بيا عصابي الوقول يعود والبي يا بي وكلها مني جاية كلها مني يعني جاية زه الغالي والحبيب عمودي خط احمر وين نال بدير لا عيسى مشاجره مشاجرة طالبك راس وراسك للصبح مشاجره مشاجر حسوني اكيد حسوني مشاجره مطلوب علي لا تغلس ما اريد التغليسه خط احمر واحد كره الله الله المكافاه راس وراسك أكيد مشاجره العلي الحبيب يعني خط احمر ومشاجرة العزيز يوازين زين يعني ها ان شاء الله كلكم خوان وماكو وزن لين الحسناوي لين خط احمر ابو يعني حيدر يعني الخليج شفي الوجه شفي الوجه على الراس هيا الله يكفي اكيد مشاجره العيال صادق التميمي يعني هيثم مشعراوي الحضور شلع الحضور شلع ويبطي الشاي هذا من الحج. يلا على راس والله يون هذا. يلا ذيب ذيب هذا حسن المشاجرة أكيد يلا لا ترجع يا مشاجرة جاب خليك على السيد على شمر وحلى تشفن شا شو أكيد نمبر وان أبو كيان بعد أبو كيان هلا هلا بو كيان العين هالب صفاء شمورا العيسى بني حسن أبو خراب بغيابة أكيد أحمد أبو خراب ملك المعارضة سيد على ناصر اخوي طفوك طفوك ثانية بعد استاذ ابو ناصر بعد وحدة شنو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا بيابة من اه سيد على <تصفيق> من طالب سمو وما بيك لا لا ما يخاف ما يخاف. آه يا ستار <تصفيق> <تصفيق> طالب سمى طالب سما وما بيك تطيني منهن يا سيد ردك ايام العوز تشفيني شرهين والله عطالي سمى وطالي <تصفيق> bye Hey. في الطيبين وين الحواتي وين الحواتي اهل الطيبين يا بعد اهلنا كلكم والله كلكم ها كلكم محلنا وطيب نقول ما حنا عقلكم هاي علها المشادر... علها علها يعني حيدر التميمي ملك الدولار أهلين ايوا ارحب شحاتي هاي تحيه للحضور جميعا بدون استثناء ممرضين جميعا وممرضين جميعا كادر مستشفى سجاد شرق القرى وعيون سجاد والمستشفى مال سجاد وعلى الراس شيل ومبارك يلا يلا machine boy